حيث استطاع كسر عقدة محدودية الكرة الأفريقية وفتح باب آخر في التنافسية العالمية وعبر هذه القناة توقعنا أن الكتيبة التي يتوفر عليها المدرب وليد الرجراجي ستشكل مشكلة كبيرة لجميع الخصوم وها هو اليوم المنتخب المغربي وصل إلى المربع الذهبي وما أدراك ما المربع الذهبي وليس من السهل أن تقسم دارس عملاقة في عالم كرة القدم لكن بفضل عقلية الرجراجي على مستوى التنمية الذاتية وبالروح القتالية التي في اللاعبين يتحقق الحلم والحلم لم ينتهي بعد كما قال رأس الأفوكادو والحلم الحقيقي هو تحقيق اللقب العالمي ولتحقيق هذا اللقب لابد من الانتصار على المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم والحائز على كأس العالم في النسخة السابقة بروسيا وأعتقد أن هذه المباراة ستكون مثالية ومشابهة لمباراة الدوري الإنجليزي سيطغى عليها الرتم السريع والناخب المغربي وليد الركراكي لن يغير من تشكيله الفريق وكذا من نهجه الذي يعتمد على الواقعيه والصرامه التكتيكيه واتوقع ان المنتخب سيخطف هدفين ثم يعود الى اسلوب الصرامه الدفاعيه فيما يخص تشكيله المنتخب المغربي ستكون على النحو التالي في حراسه المرمى الحارس العملاق والمرشح وبقوه لجائزه احسن حارس في البطوله ياسين بونو الظهير الايمن اشرف حكيمي وسيكون في مواجهه خاصه Nossa! مع زميله كيليان بامبي الظهير الايسر سيعود نصير مزراوي ويحتاجه المنتخب المغربي كثيرا في هذه المباراه لايقاف خطوره الجناح الطائر عثمان ديمبيلي كما اوقفه في مباراه تشامبيونز ليج ثنائيه خط الدفاع هنا الامر صعب للتكهن على من سيخوض هذه المباراه وكذا على من سيعتمد وليد ركراكي نظرا للاصابات التي ضربت كل من نيف اجرد والقائد غانم سيس ولكن ان شاء الله اتوقع مشاركه ثنائي بشكل الاساسي المحور او الارتكاز سفيان امرابط بمشاركه ثنائي المتالق عز الدين اوناحي وسليم أملاح في خط الهجوم كما هو معروف على الجهه اليمنى حكيم زياش على الجهه اليسرى سفيان بوفال ويوسف نصري كمهاجم صريح اتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي وفي الختام اكتبوا لنا في خانه التعليقات اسفل الفيديو توقعاتكم لنتيجه هذه المباراه وشكرا لكم على متابعه الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم